تحدي السقايل، اسمهم وقت العزاوي محتمينا، ابتدت فرايد الفكر التهايل، في حفل خلود عسى الله لا يهينا، والف مبروك حفل بنت الحماية جعل ربي بخلود حط السكينه، اقبل التمشين في المشي الأصايل في جمال مخمل وخطوه رزينه، نادرة بالزين في حبرك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 وما سعد للي نفسه حزينه المر ملك تحدى حد السقايل اسمهم وقت العزاوي محتمينه